باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال میرے تک آیا کہ جو عورت ماہ رمضان المبارک میں حالت روزہ میں تھی اور اس کو دوران روزہ پیریڈ آ مطلب اس کو حیض آ گیا تو اس کا روزہ جو ہے اگر زیوال سے پہلے پہلے تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر زیوال کے بعد تھا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے اس طرح کا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے روزے کی حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ افطار کرنے تک اس دوران جب بھی عورت کو اگر پیریڈز آ جاتے ہیں حیض آ جاتا ہے تو اس کا روزہ فورن جاتا رہے گا اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ زوال سے پہلے اگر اس کے اوپر حیض کا وقت آ پیریڈ اس کے شروع ہو گئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا وگرنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کو مکمل کرنا چاہیے تو ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے اس سے گریز کرنا چاہیے اور جو بھی بندہ غلط مسئلہ بیان کرے اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کے پیش نظر کہ جو بندہ بنا تحقیق کے بنا علم کے کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے یا کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ لانت کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے اگر عورت کے اوپر روزے کے دوران کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا اگر عورت حالت حیض میں تھی رمضان المبارک کے مہینہ میں اور دن کے ٹائم کسی بھی وقت اس کو جو ہے نا حیض بند ہو گیا تو جیسے ہی وہ پاکی حاصل کرے گی تو اس کو چاہیے کہ جیسے باقی عورتیں گھر میں برتاؤ کرتی ہیں مطلب روزے دار ہر چیز سے پرہیز کرتی ہیں اس کو بھی چاہیے کہ اس دوران وہ بھی کھانے پینے سے ہر چیز سے پرہیز کرے الب ہم سب کو دین بدین کی سمجھ بوجا فرمائے آمین وسلام